Отже, як завжди, я тренуюся малюю без олівця, але з планом. І це важливо. І саме про це я хотіла з вами сьогодні поговорити. Про планування роботи і те, наскільки планування роботи економить ваш робочий час, робить вашу роботу передбаченою, перш за все передбаченою для вас. І це означає, що вона буде також передбачена якісна для ваших клієнтів. І е, вони зможуть покластися на ті строки, які ви даєте їм перед тим, як взятися за роботу. Тобто в той момент, коли ви можете спланувати свою роботу, це означає, що ви можете передбачити е, хід її і передбачити той час, який вона у вас забирає. Таким чином ви активно забезпечуєте якість. Кажучи про план, до речі, я запланувала на зйомки цього відео 3 години. Мені подзвонила подружка і нам дійсно потрібно зустрітися. Тож тепер відео я буду знімати за 2 години. Після того, як я почала, до мене підійшов мій маленький песик і попросив, щоб я з ним погралася. Чесно кажучи, я поки що не можу його ніяк відмовити, тому що він дійсно дуже маленький, і якщо я з ним не пограюся, то він погризе наші меблі, а цього би зовсім не хотілося. Тож, як ви бачите, мої заплановані три години дуже швидко перетворилися на дві. Не знаю, що буде далі. Отож, кожного разу, коли ви плануєте роботу, я щиро бажаю вам запланувати обов'язково екстра час на всякі непередбачувані події. Але планування часу то для дорослих, кажу вам чесно. Для початківців скоріше важливо спланувати роботу і розуміти, що саме ви будете робити кожного наступного моменту. Якщо у вас буває таке відчуття, що ви ніби дуже хочете малювати, Хочеться цього процесу, хочеться сісти. О, хтось вже прийшов до мене. І е, зробити це у вас є натхнення, у, у вас є бажання, у вас є якесь бачення навіть того, як ви хочете це робити. Але щось зупиняє, якийсь є неприємний, знаєте, такий, ну не те, що холодок, от щось, якийсь який неприємний відтінок, якась тривожність. Я вам скажу, що це. Це відчуття, що ви не знаєте, що конкретно вам потрібно робити. Тобто, наприклад, мені потрібно намалювати бургер, і що я спланувати? Я знайшла референс, я його там підшаманила під себе, як мені потрібно. Що залишається? Тільки малювати? З чого я почну? З чого би ви почали малювати бургер? Якщо ви зараз сказали, що з того, щоб намалювати його олівцем, то відповідь неправильна. Тому що перед тим, як малювати, обов'язково потрібно закомпонувати його, спланувати свою майбутню композицію. Перед тим, як щось малювати, перш за все ви компонуєте і плануєте свою композицію, спираючись на власну ціль. Тобто у вас є в цьому малюванні якась мета. Ви маєте якусь мету досягти, правильно? І яка б не була ця мета, це обов'язково вплине на Вашу композицію. Просто буквально не може бути так, щоб ваша мета не вплинула на композицію, тому що композиція впливає на те, як глядач буде бачити вашу ілюстрацію. Оскільки ви дійсно можете керувати очами, поглядом, черговістю того, що побачить ваш глядач на картинці, то такою можливістю нехтувати і не можна. Йди на пелюшку сходи. Ну окей, скажете ви, ось я все спланувала, у мене буде центральна композиція, мені потрібно, щоб людина подивилася на ілюстрацію, побачила бургер, можливо там нижче буде якийсь напис, але головний герой в моїй ілюстрації, це буде абсолютно точно бургер, я ні в чому не сумніваюся. І тепер, мабуть, можна починати, правильно? М -м правильно. Окей, ви можете починати. Але з чого ви конкретно будете починати? Як ви будете переносити цей бургер? Як ви будете починати малюнок? Класична академічна школа вчить нас починати від загальних форм до маленьких деталей. І це рівно навпаки від того, як зазвичай роблять це аматори і початківці. Тому що в кожному окремому об'єкті нас з вами щось надихнуло, щось нам вважається дуже красивим в ньому. І це щось, звичайно, чисто по-людськи, нам хочеться скоріше змалювати. Саме це передати, саме цей красивий момент. І от в цій фіксації на певній ділянці об'єкту, на певному шматочку його, клаптику, неважливо, про що йде мова. В цій фіксації є значна помилка. Гучі. На пилюшку йди. Гучі. На пилюшечку. Я чую, як ти пукаєш. Отже, узагальнена форма. Яка узагальнена форма має бути у бургера? Який він має бути? І чому саме такий? Чи можете ви відповісти на це питання конкретно, як ілюстратор, як професіонал, майбутній професіонал? Уявіть собі, що ви є той професіонал. Які бувають бургери, яких вони бувають форм, і яку форму потрібно використати вам для того, щоб ви досягли своєї мети? А скажімо, мета ваша, щоби... Мета ваша, щоб бургери в тому ресторані, для якого ви працюєте, продавалися краще. Вам потрібно звернути увагу. Можливо, бургери – це нова позиція. І вам потрібно звернути увагу на те, що вони є, на те, що вони є смачні, на те, що вони готові до того, щоб їх замовляли і насолоджувалися ними. Так от, яка форма того бургера який будуть замовляти, яка форма того бургера, яким будуть насолоджуватися, який він. Я сподіваюся, що ви сказали, що форма його, перш за все, впізнавана. Чому? Річ у тім, що всі ми з вами надивилися дуже багато реклами. І рекламою нас абсолютно точно ніяк не здивуєш. Ми не хочемо на неї дивитися. Тому ваші очі, і мої, і всіх інших, шукають в просторі навколишньому щось таке, чого їм хочеться, щось таке, що їм вже заздалегідь цікаво. І тільки на це ми з вами звертаємо увагу. Так от, якщо мене цікавить бургер, то я маю про нього певне уявлення. Я, в принципі, здогадуюсь, як має виглядати бургер. І саме так він має виглядати як я собі уявляю, для того, щоб я звернула на нього увагу. І впізнати я його маю буквально за якісь секунди. Особливо, якщо ми говоримо про ілюстрацію або фотографію, яка потрапить на бікборд. Коли водій їде зі швидкістю навіть 50 км на годину, здавалося б це не так швидко, але ж йому потрібно слідкувати за дорогою, йому потрібно слідкувати за собою, за чимось іншим. Люди зайняті своїми думками під час керування автомобілем, тож їх увагу привернути, в принципі, доволі складно. І якщо вони шукають той бургер, якщо вони планують його з'їсти, от їду я по трасі, думаю, Блін, я здається голодна, я, звичайно, буду звертати увагу на ті бікборди, на яких якась їжа. І якщо я люблю бургери, я звичайно зверну увагу на бургер, але тільки в тому випадку, якщо я його дуже швидко і заздалегідь впізнаю на тому бікборді. Тобто мені потрібно, щоб я подивилася на цей бікборд дуже-дуже здалеку і за якісь буквально за долю секунди впізнала, що на цьому бікборді саме бургер. І не просто бургер, а такий бургер, який я би хотіла з'їсти, тобто класний бургер. От уявіть собі, яка має бути форма у бургера для того, щоб я за, наприклад, кілометр уже його впізнала і вже він би мене зацікавив. І наступні декілька секунд у мене є для того, щоб роздивитися цю ілюстрацію, прочитати, скільки кілометрів мені залишилось їхати до бургера і зрозуміти, як саме я маю до нього доїхати. Отже, здавалося, починали ми з вами з простого бургера. А все вже так складно, хоча ми ще й навіть і кольору не планували, хоча ми ще й навіть і не думали про те, чи буде він у нас а, якийсь акварельний, да? чи буде він у нас гуашевий, чи буде він у нас олійний, чи буде він у нас фотореалістичний. Бачите, як на мої плани впливає один маленький п'ятимісячний песик. Ну, що ти хочеш? Ну, що ти? Хочеш? Ну що тобі треба? Що тобі треба? Ти будеш у мене на ручках тепер спати? Чесно кажучи, якби у мене було більше часу, я би зараз зупинила відео. Але е, часу замало. Мені хочеться вам ще щось розповісти цінне про планування процесу вашого малювання. Тож, песик залишається на колінах. Отже, після того, як ви для себе зрозуміли і віднайшли саме ту форму бургера, яка задовільнить ваші потреби, ваші потреби, тобто потреби вашого клієнта, ви можете переходити до планування кольорів. Бургери, вони бувають різні, погодьтеся, і кольори вони бувають різного, бувають такі, знаєте, соковиті і такі піджаристі, такі смачні, така, знаєте, цукерочка для очей цей бургер. А бувають такі трошки понурі, сіроваті або сіровато-жовті, не дуже симпатичні, такі, собі, знаєте, плоскі. Коротше кажучи, це не ті бургери, не той бургер, заради якого людина зупиниться, знову ж таки, на трасі. Так? Чомусь мені, я, знаєте, для мене актуально зараз, я їжджу Київ-Львів, ми дуже багато часу проводимо саме на трасі. Тому для мене питання їжі на трасі супер актуальне. І я сама собі придумала таке завдання для того, щоб продемонструвати вам, що є планування роботи для елістрата. Отже, попередньо для себе придумати і продумати колір також дуже важливо, тому що колір, безпосередньо впливає на настрій вашої ілюстрації. Колір – це настрій вашої ілюстрації. Який настрій ви собі бачите у людини, яка дуже голодна і хоче з'їсти бургер? Який може бути у неї настрій, як ви вважаєте? Я думаю, що він такий радісний. людина, яка хоче їсти, вона така енергійна, така е, готова на якісь дії заради того, щоб поїсти. Тобто це абсолютно точно має бути енергія, це абсолютно точно має бути е, якийсь е, приємний контраст. Да? Е, щось таке, що надихає надії, типу ще 10 кілометрів і я нарешті заїм цей бургер. Не буду відволікатися і поїду якомога швидше. Звичайно, без перевищення швидкості. Я сподіваюся, що тепер ви трошки ближче до розуміння того, чому саме всі бургери, які ви бачите в рекламі, або більшість бургерів, яких ви бачите в рекламі, вони є такими інтенсивними в своїх тонах, тобто вони є доволі контрастні і в кольорі такі теплі. Ця теплота вона символізує вогонь, з якого цей бургер тільки що вийшов, і він такий, знаєте, він має бути гарячий. Яким же чином нам зробити, щоб ця гаряча гана виглядала максимально приємно? Як ми можемо підкреслити свій супер гарячий гамбургер? Я думаю, що ми можемо дати йому доволі прохолодне освітлення. І за рахунок цього прохолодного в світлах буде також підкреслено гарячий в тінях. Ви знаєте це правило, якщо світло у нас холодне, то тінь обов'язково буде тепла. А рефлекс ми, наприклад, можемо взагалі не робити. Ми можемо з вами допустити, що цей бургер знаходиться в доволі темному середовищі, темному нейтральному, за температурою, тому рефлекс взагалі не буде у нас активний, а замість цієї активності рефлексу у нас з вами буде активність в контрастах між тінью і світлом на бургері. І дивіться, ми навіть з вами ще не почали говорити про планування самої роботи. Ми зараз говоримо з вами виключно про планування ілюстрації, якою вона буде, якої форми вона буде, якого вона буде колір. Ми навіть з вами ще й не починали думати про те, як ми сплануємо сам процес роботи. Тому що процес роботи – це ну, те, що більш за все фруструє початківців. Виникає цей невротичний стан, стан якоїсь неприємної тривоги, коли ти ніби й знаєш, що тобі робити, а ніби й не зовсім розумієш, як ти зараз це будеш робити, і тому починаєш діяти навмання. Тобто рука щось малює, а автор і хозяй цієї руки сподіваються на те, що те, що буде намальовано, співпаде з його очікуванням. Про планування роботи ми дуже багато говоримо з моїми студентами, і це не питання того, щоб я вам пояснила, знаєте, це за годину або за дві години. Це речі, які ми проходимо знову і знову, з кожною новою роботою, і на моєму 9-місячному курсі, з кожною новою роботою, кожен раз ми проходимо планування, плануємо, плануємо і плануємо. Це не є дуже простий якийсь процес, він є складний, особливо в той момент, коли ускладнюється ваша задача. Тобто, момент, коли ви опануєте планування в базі, для вас взагалі перестануть мати значення об'єкти в своїй різноманітності. Я не хочу вас обманювати і казати вам, що є різниця між фуд і ботанічною ілюстрацією, тому що дійсно її немає. Тому що ми малюємо будь-яке зображення, базуючись на його формі, на кольорі, на своїх теоретичних знаннях з перспективи, звичайно, на своїх знаннях з композиції. І в цей момент, коли ви знаєте теорію для вас, ну, яка різниця, що малювати, є певні Нюанси, варті вивчення, наприклад, якщо мені дійсно потрібно дуже, знаєте, крупним планом намалювати коня, то я піду і передивлюся анімалістичну анатомію, я піду і подивлюся на його скелет, я піду подивлюся на його м'язи, я буду цей момент трошки вивчати для того, щоб усі нюанси передати правильно. Але це дійсно стосується тільки живих організмів. От, коли мова йде про бургер, то анатомію бургера мені абсолютно точно не потрібно вчити. Я просто можу подивитись на те, які бургери більш бургерні, ніж інші. В чому різниця, як їх сприймають люди, що роблять ілюстратори на високому рівні. Якщо, наприклад, я взагалі фуд-ілюстрацію раніше ніколи не малювала, я взагалі не знаю специфіку отих бургерів нічого про них може я веган, і я, я ніколи їх не їла, і я не знаю, які бургери класні, які не класні, які виглядають смачними, а які ні. То, тоді, звичайно, для мене важливо вивчити трошки цю специфіку. І я піду і зроблю свій ресерч, подивлюся, як бургери виглядають в рекламі найкрутіших, найвідоміших брендів. З тих брендів, з якими мій замовник ділить свій ринок. А мені здається, що незважаючи на песика, незважаючи на подорожок, незважаючи на зміну плану, я все-таки вписалася в запланований час. Я щаслива, що я завжди даю собі трошки більше часу і зважаю на форс-мажор, тому що цей форс-мажор обов'язково стається. Плануйте свої форс-мажори і плануйте нашу наступну зустріч, тому що вона обов'язково станеться.